Αριστοτέλους Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιανάκη προ εκπαιδευτική χρήση. Κεφάλαιο 22 Το ύφο του λόγου είναι τέλειο όταν είναι σαφέ και όχι κοινότυπο και πεζολογικό. αυτός είναι ο λόγος όταν αποτελείται από συνηθισμένε και κοινόχρηστε λέξεις. Αυτός όμω ο λόγο είναι κοινότυπο και πεζολογικός παράδειγμα η πίεση του Κλεοφόντα και του Στένελου. Σοβαρός και μεγαλοπρεπής, μακριά από το κοινότυπο και τετριμένο, ειναι ο που χρησιμοποιεί ξενότροπες λέξεις. Ξενότροπες λέξεις ονομάζω τις γλώσσες, τις μεταφορές, τους επεκτεταμένους τύπους και κάθε τύπου ειναι έξω από τους συνηθισμένους τρόπου του λέγην. Αν όμως κανείς χρησιμοποιεί τον λόγο του αποκλειστικά τέτοιες λέξεις, ο λόγος του θα καταντήσει ένιγμα ή βαρβαρισμός, ένιγμα αν όλος του ο λόγος αποτελείται από μεταφορές, βαρβαρισμός αν αποτελείται από γλώσσες. Η ουσία πράγματι του ενίγματος είναι αυτή, να λες πράγματα που έχουν αντίκρισμα στην πραγματικότητα, να τα όμως με λέξεις που δεν επιδέχονται συντέριασμα, κάτι που δεν μπορεί να το κάνει κανείς με την κανονική χρήση των λέξεων. Με τη μεταφορά όμως μπορεί, όπως το παράδειγμα «Είδα κάποιον που με φωτιά κόλλησε χαλκό σε κάποιον άλλο. Και σε όλα τα παρόμοια. Στις περιπτώσεις πάλι που ο λόγος αποτελείται από γλώσσες έχουμε βαρβαρισμό. Πρέπει λοιπόν ο λόγος να είναι κατά κάποιον τρόπο ανάμικτος από αυτά τα είδη των λέξεων. Από τη μία οι γλώσσες, οι μεταφορές, οι διακοσμητικές λέξεις και τα διάφορα είδη για τα οποία μιλήσαμε, θα κάνουν ώστε ο να μην είναι κοινότυπο και πεζολογικός και από την άλλη οι κοινόχρηστες και συνηθισμένες λέξεις θα εξασφαλίσουν τη σαφήνεια. Κάτι επίσης που βοηθάει πολύ στο να γίνεται ο θεολόγος σαφή, και όχι κοινότυπο και πεζολογικός είναι οι επεκτάσεις, οι αποκοπές και οι παραλλάξεις των λέξεων. Καθώς οι λέξεις αυτές είναι διαφορετικές από τις κοινόχρηστες και συνηθισμένες, μια και βρίσκονται έξω από τη συνηθισμένη χρήση, θα κάνουν ο θεολόγος να μην είναι κοινότυπο και πεζολογικός καθώς από την άλλη μετέχουν στο κοινό και συνηθισμένο, θα προκύψει η σαφήνεια. Έχουν επομένως άδικο όσοι επικρίνουν αυτό το είδος του λόγου και διακομμωδούν τον ποιητή, όπως επί ο παλαιός εκείνος Ευκλίδης, που έλεγε ότι είναι εύκολο πράγμα η ποιήση αν έχει κανείς την άδεια να επεκτείνει τις λέξεις όσο θέλει έκανε μάλιστα τη σατυρά του με στίχου τους οποίους χρησιμοποίησε τους εκφραστικούς τρόπους εκείνου. Η χάριν είδον μαραθωνάδε βαδίζοντα και ο καν γυράμενος τον εκείνου ελίβορον». Το να χρησιμοποιεί λοιπόν κανείς τόσο, θα έλεγα φανερά τι επεκτάσεις, είναι γελίο το πράγμα. Ο κανόνας όμως του μέτρου ισχύει για όλα τα επιμέρους στοιχεία του ύφους του ποιητικού λόγου γιατί και τις μεταφορές και τις γλώσσες και όλα τα υπόλοιπα αν τα χρησιμοποιήσει κανείς με τρόπο ανάρμοστο και με μοναδική επιδίωξη να προκαλέσει γέλιο το αποτέλεσμα θα είναι πάλι το ίδιο. Πόσο μεγάλη σημασία έχει η σωστή τους χρήση ας επιχειρήσουμε να το δούμε στην επικοιποίηση βάζοντας στους τοίχου κοινόχρηστε και συνηθισμένες λέξεις. Αν στη θέση των γλωσσών, των μεταφορών και των άλλων στοιχείων του ύφους βάλει κανεί κοινόχρηστε και συνηθισμένες λέξεις, θα δει καθαρά πόσο σωστά είναι αυτά που λέμε. Παράδειγμα, ο Εσχύλος και ο Ευρυπίδης έγραψαν τον ίδιο ιαμβικό στοίχο. Ο Ευρυπίδης άλλαξε μόνο μία λέξη. Στη θέση μίας κοινόχρηστες και συνηθισμένης λέξης έβαλε μία γλώσσα. Αποτέλεσμα, ο ένας στίχος φαίνεται ωραίος, ο άλλος ασήμαντος. Πραγματικά ο εσχύλος έγραψε στον φιλοκτήτη του τον στίχο, «Φαγέδεναν ή μουσάρκας εστί ποδο. Αντίθετα ο Ευρυπίδης έβαλε στη θέση του εστί το θυνάτε. Επίσης αν στο στίχο νίνδε μεών ολίγοστε και ουτιδανός και αϊκής, Αντικαθιστούσε κανεί κανείς τις κινόχριστες και συνηθισμένες λέξεις θα έλεγε «Νίνδε μεών μικρόστε και ασθενικό και αειδής». Επίσης αν κανείς μετέτρεπε τον στίχο «Δίφρων αικέλιον καταθείς ολίγιν τε τράπεζαν» σε «Δίφρων μοχθηρών καταθείς μικρόν τε τράπεζαν» επίσης και το βοώσιν σε οι κράζουσιν. Έτσι και ο Αριφράδης διακομοδούσε τους τραγικούς ότι χρησιμοποιούν εκφράσεις που κανείς δεν θα τις έλεγε στον καθημερινό λόγο, όπως επί παραδείγματι δωμάτων από, αντί για το από δωμάτων εγωδενίν, αχιλλεώς πέρι και όχι περι αχιλλεώς και οχι περι άλλα τέτοια γιατί καθώς όλα αυτά ειναι ανύπαρκτα στον κοινόχριστο και συνηθισμένο λόγο, κανουν ώστε το ύφος του λόγου να μην ειναι κοινότυπο και πεζολογικό. Εκείνο όμως το αγνούσε αυτό. Έχει πράγματι μεγάλη σημασία να χρησιμοποιεί κανείς με τον σωστό τρόπο, καθέναν από τους εκφραστικούς τρόπους για τους οποίους μιλήσαμε παραπάνω, ιδιαίτερα τις σύνθετες λέξεις και τις γλώσσες το πιο σημαντικο με μεγάλη μάλιστα διαφορά ειναι το να ειναι κανείς ικανό στις μεταφορές, γιατί αυτό ειναι το μόνο που ούτε από άλλον μπορεί να το πάρει κανείς και επιπλέον ειναι σημάδι εμφυτου χαρίσματος. Κανω καλές μεταφορές θα πει μπορώ να διακρίνω τις υπάρχουσες ομοιότητες. Απο τις διάφορες λέξεις οι σύνθετες ταιριάζουν κατά κύριο λόγο στους διθυράμπου. Οι γλώσσες στους ηρωικού. Οι μεταφορές στους ιαμβικούς στίχους. Στους ιαμβικούς στίχους ειναι χρήσιμα όλα τα είδη που αναφέραμε. Αντίθετα, στους ιαμβικούς στίχους, οι οποίοι μιμούνται κυρίως τον καθημερινό λόγο, ταιριάζουν οι λέξεις που θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει σε έναν τέτοιο λόγο. Αυτές ειναι οι κοινόχρηστες και συνηθισμένες λέξεις, οι μεταφορές και οι διακοσμητικές λέξεις για την τραγωδία λοιπόν την τέχνη της μίμησης πράξεων πάνω στη σκηνή, ας θεωρηθούν αρκετά τα όσα έχουμε πει. Κεφάλαιο 23. Ο λόγος μας τώρα για την ποίηση που απλώς αφήγεται, και κάνει τη μίμηση της σε εξάμετρους τοίχους. Είναι φανερό ότι οι μύθοι πρέπει να συγκροτούνται και εδώ, όπως στην τραγωδία δραματικά, να πλέκονται γύρω από μία μόνο η οποία να αποτελεί ένα όλον και να είναι ολοκληρωμένη, μία πράξη που να έχει αρχή, μέση και τέλος, έτσι ώστε έχοντας όλη την οργανική ενότητα ενός ζωντανού οργανισμού, να προκαλεί τη δική της ειδονή. Οι συνθέσεις των επικών μύθων δεν πρέπει να είναι όμοιε με τις συνθέσεις της ιστορίας, οι οποίε υποχρεωτικά δεν περιγράφουν μία πράξη αλλά ένα διάστημα χρόνου, όσα δηλαδή συνέβησαν μέσα σε αυτό, σε έναν ή σε περισσότερους ανθρώπους και που το καθένα τους έχει μία σύμπτωματική σχέση με τα άλλα, όπως δηλαδή η ναυμαχία της αλαμίνα και η μάχη εναντίον των Καρχιδονίων στη Σικελία, έγιναν την ίδια εποχή, δίχως όμως καθόλου να έχουν και οι δυο τους τον ίδιο στόχο, έτσι ακριβώς και στο πέρασμα του χρόνου ένα γεγονός συμβαίνει μερικές φορές ύστερα από ένα άλλο χωρίς να έχουν κανένα κοινό σκοπό. Οι περισσότεροι σχεδόν ποιητές, αυτό κάνουν. Γι' αυτό όπως το είπαμε και παραπάνω ο Όμηρος αποδεικνύεται και από αυτή την άποψη θεσπέσιος όταν τον συγκρίνουμε με όλους τους άλλους επικούς ποιητές. Επιχείρησε ο Όμηρος να κάνει θέμα της ποίησης του τον τροϊκό πόλεμο στο σύνολό του, κι ας ήταν ένα θέμα με αρχή και τέλος. Όχι, γιατί ο μύθος θα είχε τότε υπερβολικό μέγεθος και δεν θα ήταν ευσύνοπτος. Αν πάλι το μέγεθος του ήταν μικρότερο, υποχρεωτικά θα ήταν υπερβολικά περιπλοκός λόγω του πλήθους των γεγονότων πήρε λοιπόν ένα μέρος και χρησιμοποίησε πολλά από τα υπόλοιπα ως επεισόδια, όπως επί των τον κατάλογο των πλοίων και άλλα επεισόδια με τα οποία διανθίζει το ποιητικό του έργο. Αντίθετα, οι άλλοι επικοί ποιητέ κάνουν ποίηματα για ένα πρόσωπο ή για μια χρονική περίοδο, για μια επίσης πράξη με πολλά όμως μέρη, όπως επί ο ποιητής των Κυπρίων, αλλά και της μικρής ηλιάδα. Αποτέλεσμα από την Ηλιάδα και την Οδύσσια, μπορούν να γίνουν από την κάθε μία τους, μία ή έστω δύο μόνο τραγουδίες, ενώ από τα Κύπρια πολλές, και από την μικρή Ηλιάδα οκτώ, παραδείγματος χάρη η κρίση των όπλων, φιλοκτήτης, νεοπτόλεμος, ευρυπύλος, ο Οδυσσέας Ζητιάνος, γυναίκες της Σπάρτης, άλωση της Τροίας και απο την μικρη ηλιαδα οκτω παραδειγματος χαρη η κριση των οπλων Φιλοκτήτη, νεοπτολεμος ευρυπυλος ο οδυσσεας ζητιανος γυναικες της σπαρτης αλωση της και αποπλους και σύνουν και το αντίτισε. Αριστοτέλου Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογενάκη προ εκπαιδευτική χρήση